يا مرحبا باللفا واليوم عيد <تصفيق> هذا سبيلي على وفاول. عز وفخار صفر حاضه فاله سعيد يا <تصفيق> مرحبا لا <muchas>